Ultima ori, Sevillis Haide, la DNA. Fostul vicepremier Sevillis Haide, actual consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al premierului, s-a prezentat miercuri la DNA. Aceasta a refuzat să facă declarații în fața jurnaliștilor aceasta ar putea fi audiat cel mai probabil, în dosarul Berlina. Pe 22 septembrie 2017, n-a anuncat ce Seville Scheideh este suspect de sevârstul ieri era de abuz în serviciu când era secretar de stat la Drap.